Кожна сфера життя, в тому числі спорт, мають бути охоплені пропагандою національної ідеї. Щоб у жодного спортсмена в майбутньому через 5, 10, 20 років не виникало жодних спокус перемитнутися і виступати під прапором іншої держави, якщо там платять більше. Бо сьогодні хлопці, які воюють на Донбасі, вони воюють не за гроші. Вони воюють не за зарплати. Їхні сім'ї дуже часто перебувають у дуже поганих соціальних умовах. Вони воюють за свою країну в них є почуття патріотизму, почуття національної гідності і готовність захищати свою країну, свою землю до смерті, до кінця. Те ж саме має почуття бути і в спортсменів. В декого з них воно є. В багатьох його, на жаль, немає. І українська держава має дбати як про сьогодення, так і про майбутнє. Маємо зробити все, щоб українські спортсмени через 5-10 років стали найбільшими патріотами і несли е е місію пропагандистську, популяризацію української ідеї і серед свого середовища, і на міжнародній арені. Ми маємо відрізнятися не лише формою, а способом мислення. Ми маємо бути справді українцями. І повірте, якщо ми будемо мислити як українці, це додасть нам сили, наснаги, і це підвищить наші результати. Тому що перемогти нашого ідейного ворога, нашого одвічного ворога, яким є Російська Федерація, має бути на ментальному рівні стимулом. Бо це є головний наш суперник. І ми маємо довести, що українці є кращими. Так як, наприклад, я не знаю, французи з англійцями на міжнародній арені намагаються змагатися між собою. Вони конкурують. Так як, я не знаю, Сполучені Штати воюють із Китаєм. Це ідеологічна ментальна суперечність. І дуже часто саме за рахунок цієї конкуренції ідеологічної спортсмени виграють і показують кращі результати. Українці завжди мають подвійно бути стимульовані, коли вони змагаються з російськими спортсменами. Витіскоп. Спортивне відео.